Prvo recimo, možemo da počnemo od toga zašto država uvodi novi sistem fiskalizacije. I u principu ispostaviće se da prethodni sistemi fiskalizacije imali su određenih problema gde Ako ništa drugo, recimo, moglo je da se desi u praksi dešavalo se da pojedina pravna lica koriste isti fiskalni isečak kako bi pravdali trošak, jer u principu e, dobiju gotovinski račun, pa iako nije bilo u skladu sa zakonom dobio blanko gotovinski račun, dobio blanko gotovinski račun, i e onda nekoliko njih po fotokopijama je razno o izvršio obitak poreza za stvar koja je samo jednom prometovana znači za robu ili uslugu koja je jednom samo prometovana više njih izvrši povraćaj ili umanjenje poreza to je bila je, to je bila jedna stavka druga reci mislim drugi problem koji je bio ali generalno je ovaj generalno je bio problem svima to je što je fiskalni isečak u stvari bledeo pa je ovaj, jer termalni papiri termalni štampači jednostavno tako rade vremenom dakle ovaj to izbledi i onda bilo je obaveza nas koji recimo kako se go koji smo privredni koji smo pravni lica koji odbijamo putem Ovaj putem gotovinskih računa, bila je naša obaveza da imamo skenirane te račune, što hajde još i nije bio toliki problem, ali izdavaocima fiskalnih računa oni su recimo morali sve te kontrolne trake da čuvaju u prostorijama i da obezbede da oni budu čikljivi nakon pet godina, a u principu šanse nije bilo da to traje pet godina, tako da ovaj bledeli su, čuvali ih pod klimatizacijom, u sovim uslovima van sunca, znači sve sve sve ali jednostavno taj papir je degradirao i propadao, a da neko uzme i da skenira sve te trake, to je baš onako bilo. Ovaj bilo izlišno. Uh, treći problem koji davno je prestao da, da bude problem, ali javljao se na nekim starim fotokopir mašinama koje su koristile halogenu sijalicu kao skener. Uh, Prvi put kada ste pokušali da skenirate ili da fotokopirate, ceo račun je postao crn zato što smeta mu toplota, a haloginje sjelice prave baš onako veliku toplotu i onda su nenamerno kvarili u stvari time što su pokušali da zaštite, to jest da fotokopiraju. I stare fiskalne kase su imele još jedno milijon različitih Ovi problema, jedan od problema koji pokuša, pokušava sada da se prenebegne, to jest da više ne predstavlja problem, je i taj što stare fiskalne kase morale su sva na minimum, izvinjujem se, na maksimum 365 dana da idu kod tehničara u servis i to je moralo da bude evidentirano u knjižici i tako dalje i tako bliže i kako se zove pojavljivale se, ono, pojavljivalo se ove, mnogo problema sa time između ostalog i sa onim nalogom za ispravku se pojavljivalo gdje je Ovo, gde je neko morao da ostavlja svoj IMABG, pa je poverenik rekao ne sme da se, da se traži, da se zahteva IMABG, jer to je osetljiva informacija i tako i tako, dalje i tako bliže. Stare fiskalne kase imale su nekih mnogo problema, da recimo kažem i to da je ona GPRS komunikacija putem one male sim kartice koja je trebala da a, fiskalnu kasu putem interneta u određenu zajedničku VPN grupu nedostupno spolja poveže sa servisima poreske uprave, recimo da to uopšte nije funkcionisalo. Recimo da ne znam da li je iko od vas ko ima fiskalnu kasu ikada video da trepće GPS kao čitanje to jednostavno nije nikada proradilo i u principu Poreska je mogla na dva načina da ima uvida. Prvi način je bio kada lično dođe u teresku kontrolu, a drugi način je bio kada se uradi defiskalizacija. E, Servisar koji je uradio defiskalizaciju fiskalne memorije je bio dužan da sadrže te fiskalne memorije pošalje i poreskoj. Ni to nije funkcionisalo. E, recimo da rešenje iz 2000 tih, je malo došlo na, ovaj, došao je termin da se modernizuje i da vidimo sada koliki će to da bude problem svima nama, a modernizacija kao sama takva definitivno se pokušava, pa definitivno će ove nove kase biti neki iskorak u